السلام علیکم ویلکم ٹو بیک شیک سائنس چینل وی آر این ادر ویڈیو آج میں آپ کو بتاؤں گا کینوا کورس ہمارا جاری ہے انسٹاگرام پوسٹ کیسے بنا سکتے ہیں ہم کینوا سے بہت ایزی ہے بہت سمپل ہے وہی ساری چیزیں جو پچھلے لیکچرز میں میں نے آپ کو بتائی ہیں اور لیکچر کو پورا دیکھا کرے ویڈیو پوری دیکھا کرے پھر آپ کو صحیح سمجھ آئیں گی چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے جو بڑھتے ہیں ہم جی ہم جی ہم, جی ہم نے کینوا اوپن کر لی ہے تو انسٹاگرام پوسٹ کی طرف بڑھتے ہیں یہ دیکھیں جی انسٹاگرام پوسٹ لکھا آ رہا ہوگا اس پہ کلک کریں جی انسٹاگرام پوسٹ کی ساری یعنی کہ پکچر آ رہی ہیں یہاں دیکھیں آپ کو آپشن بھی دیے گئے ہیں کس ایونٹ کے حساب سے آپ نے پوسٹ بنانی نیو ایئر تو نیو ایئر کے حساب سے کرسمس ہے تو کرسمس کے حساب سے اور یہ دیکھیں کالج کالج ہے کالج کی سیل ہے کوئی آپ کی کوئی یعنی کہ ویب سائٹ ہے اس پہ پروڈکٹس کی سیل وغیرہ لگانی ہے اس حساب سے ونٹر کی کوئی بنانا چاہتے ہیں اور یہاں پہ شمار یعنی کہ نا ایجوکیشنل بھی ہے فوڈ کی بھی ساری چیز یہ آپ یہاں سے نا سرچ کر کے بھی کسی بھی چیز کے بارے میں آپ پوسٹ بنا سکتے ہیں فرض کیا میں نے ایجوکیشنل بنانی ہے تو یہ میں ایجو شن یہ دیکھیں सर سر یہ دیکھیں جی یہ آ گیا ایجوکیشن اس کو کلک کریں گے تو ایجوکیشنل پوسٹ وغیرہ آ جائیں کوئی بھی ہم ایک لے لیتے ہیں یہاں سے یہ جی ہم نے یہاں سے ایک سلیکٹ کر لی اب یہ دیکھیں آپ تو یہ دیکھیں جی یہاں سے آپ کوئی بھی ایجوکیشنل ایلیمنٹس بھی ڈال سکتے ہیں یہاں سے آپ سرچ کریں جی ایجوکیشن جی جی یہ آگے یہ دیکھیں جی اب گرافکس بھی ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ گرافکس آ گئے ہیں یہ فوٹوز آ گئی ہیں ویڈیوز بھی ہیں آڈیوز بھی ہیں ہمارے پاس تو ہم گرافکس لیں گے جی جی کوئی بھی آپ یہاں پہ نا ڈال سکتے ہیں مثلا یہ گرافک ڈالتے ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں جی یہاں پہ آ تصویر تو یہ دیکھیں جی یہاں پہ یہاں سے آپ بہت ساری چیزیں ڈال سکتے ہیں اس پہ تو یہاں پہ آپ اپلوڈز کے بٹن میں جائیں گے اپنی تصویریں بھی یہاں پہ آپ ڈال سکتے ہیں ٹیکسٹ پہ بٹن پہ جائیں گے اگر آپ نے کوئی ایجوکیشنل بنائے کوئی لیکچر بنا رہے ہیں جی تو اس حساب سے آپ ایڈ کر لیں ٹیکسٹ کیا لکھنا چاہتے ہیں آپ یہ جی یہاں پہ آپ کے ڈفرینٹ پروجیکٹس آ جائیں گے جو آپ بنا چکے ہیں یہاں سے آپ اگر کوئی آڈیو ڈالنا چاہتے ہیں وہ بھی آ جائے گی یہ جی بیک گراؤنڈ چینج ہے یہاں سے میں آپ کو چینج کر کے دکھاتا ہوں یہ بیک گراؤنڈ یہ بیک گراؤنڈ کرنا چاہتے ہیں یہ بیک گراؤنڈ جائے گا اور کوئی کرنا چاہتے ہیں یہ کرنا چاہتے ہیں یہ آ جائے گا یہاں سے بہت سارے آپشن ہیں باقی آپ کو میں نے آپشنز بتانے سکھائے ہوئے ہیں اس طرح استعمال کرتے ہیں تو جسٹ یہاں پہ آپ نے شیئر کے بٹن پہ کلک کرنا ہے تو یہاں سے آپ نے ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے ڈاؤن لوڈ کریں گے یہ یہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ کر لے کچھ بھی آپ پوسٹ بنا سکتے انسٹاگرام کی تو امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے گی اللہ حافظ